Kaixo, bueno, gaur 2023ko urtarrila 17 da. Eh, urtebete da Kanalontara 100garren bideoa ta azkenengo bideoa ilonula eta hau ez da itzulera bideo bat. Hau kuku txiki bat bakarrikan da e, pare bat gauza komentatu nahi ditutelako. Eh, bueno, bideorik igo ez eten Kanalontara bideorik igo ez urte honetan zehar Egondia gauzatxo batzuk e, nire YouTube-ko bizitza honekin lotutakoak, ba oize, kanalontan ere komentatu nahi nituenak. Lehenengoa, bitako lehenengoa da, e, bueno, 2008-biko Ricardo Arregi Kazdaritza Saritara nominatu ninduela, ja pasa da, ja sari izendatu zen, ez nintzen, ni izan, baino ez da pasatzen. Nominazioak ilusio handia intziten, eta bueno, hemen ere esan nahi nuntze kanal honetan egindakoa gatikan jasen nominazio hori, eta jo bak, ilusioa intziten, ez, bazkenen YouTube-en egindako lanaren aitortza moduko bat izan zen, gaina oso hitz politiak eskaini izizkiaten nominazioko arrazoietan. Eta hoxe, bakiston ilusioa intziten nominatuta doteak, e, plaka bat ere eman ziguten irabaziez genuen hoi. Eta ba, bueno, hemen ere esan nahi nuen, eskerrak emateko bideoak e, ikusi dituzuen guztiei. Vale? Ordun hoi alde batetik an! Eta komentatu nahi nuen beste gauzatxoa da, e, Youtubeko beste kanal bat iriki detela e, oaindala hilabete gutxi batzuk, urteko urte bukaeran. Egia esan, hemen eungarren bideoa egin nunen, enun uste, Youtubeko beste kanal bat irikitzen bukatuko nunik, azkar eta baindik eta gutxigo, zeri buruzkoa izango zan. <risa> Igual hemen zaudetan edatako asko, ez ez zuen jakingo, baina, bueno, e, BTS, egokoreako Koreako Musika Taldeari buruzko Youtubeko kanal bat irikidet, BTS, BTS, bantan soñon dan, Eta hemen komentatu nahi nun baita ere, ba, kasualidade batez, hemengo goharpide dunen arten baldin badago BTS gustatze zaion norbait, ba, eh, jakin YouTubeko beste kanaloa daukatela, eh, probatxoa BTS Unibertsioan izena duna, Eta pixka bat, biti ba, buruzko gauza komentatzen ditut bertan. Horten, <risa> bennean nortzeko izuen lotura baita ere, ba, kasualitate bat ez duetakoren bat zalea baldin bada, edo batek kuriositate izugarria baldin badoka, edo batek asko botatzen baldin bana ufaltan, ba kanal hortan eukiko nauzue bideok egiten. Eta hoxe, bi ba, gauza horiek komentatzea pasa nahi nuen enbendikan baitare eta pentsatu dut ba, oso politxazala baitare urte-urren hontan egitea, holako gauza simbolikoak gustatzen zaizkit. Eta kitxo, sagun nuke hori dala guztia, bani joa berri ze enbendikan, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurren arte aio!